عزيزي المتابع بهي الحلقة رح نعمل ريكاب وتذكير بكل الأحداث اللي صارت بالموسم السادس من مسلسل Game of Thrones لذلك إذا ما شفت المسلسل لا تشوف الفيديو لأنه في حرق كامل لأحداث الموسم السادس الموسم السادس معروف بتسارع وتيرة الأحداث وبيبدأ الموسم بمشهد لجون سنو وهو ميت رفقاء جون سنو معاه بالبرج وأليسور ثورن هو حاليا المسيطر على كاسل بلاك ميليساندرا بتظهر بالحقيقة على شكل امرأة عجوز قبيحة جدا وبشعة الشكل ثيون وسانسا ما زالوا في طريقهم للهروب من وينترفيل، ورجال رامزي بولتون عم يلحقوهم، بريان اوف تارث وبودريك بينقذوهم بآخر لحظة، وبريان بتعرض خدماتها لحماية سانسا، وهالمرة سانسا وأخيراً بتوافق. سيرسي لسا بكينجز لاندنج ومستعدة لاستقبال بنتها مارسيلا، لحد ما تشوف جيمي وهو جايب بنتها بتابوت. بمدينة دورن ساند سنيك بيقتلوا أمير مارتل وابنه تيرستين ميرين ما زالت بدون الملكة دينيريس وتيريان وفارس عبيفكروا شو ممكن يعملوا بغيابها خاصة لما جماعة سنز اوف THE هاربيز بيحرقوا أسطول ميرين جورا و داريو في مهمة البحث عن دينيرس اللي بيكتشفوا أثرها لما بتكون سجينة عند الدوثراكي اللي بيكونوا مقررين يستعبدوها لحد ما داني تبلغهم إنها زوجة دروغو سابقا لكن هالموضوع ما بيساعدها أبدا لأنه الدوثراكي ما بيطلقوا صراحها وبيحطوها ببيت خاص للأرامل يلا يلا ما عنا ملكات تحكم هون آريا لسه فاقده بصرها في برافوس The Wave كل يوم بتدربها على استخدام العصف في القتال الثري آيز ريفن بلسه مستمر بتعليم بران كيف يشوف الماضي وبشوف أبوه نيد وهو صغير وعمته ليانا ستارك وكمان هودور لكن هالمرة هودور بيقدر يحكي بشكل طبيعي أليسر ثورن بيهدد الجماعة المحاصرين مع جثة جون سنو لحد ما يظهر ديلوريس ويقتحم القلعة مع جماعة الوايدلينكس اللي بيحتجزوا زو ثورن آريا لسه مشردة بالشوارع لحد ما جاكن هاقار يعرض عليها الرجوع لمنزل الأبيض والأسود روز بولتون بيتلقى خبر ولادة زوجته بولد جديد رح يحمل اسم البولتون. رامزي بيقتل أبوه مباشرة وبيرمي زوجة أبوه وابنها لكلابه الجائعة والمتوحشة ثيون بيقرر يرجع لآيرلن آيلاندز وأخته يارا جريجوي بتبلغ أبوها بيلين بضرورة إيقاف الحرب بيلون بيتم أتلو رميوم من فوق الجسر من قبل أخوه يورون غريجو دافوس بيقنع ميليساندرا أنها ترجع جون سنو للحياة وفعلا جون سنو بيرجع للحياة بعد سحر ميليساندرا واللي أصبحت مقتنعة أنه هو هاي والأمير الموعود وليس ستانس جون بيعدم كل الرجال اللي خانوه وبيعين دولوريس اللورد كوماندر الجديد للجدار وبيغادر حراسة الجدار غيلي و سام في طريقهم الى اولد تاون وبران بمشاهدته للماضي بمنطقة تاورف جوي بيشاهد نيد وهولند ريد أبو ميرا بمبارزة امام آرثر دين احد اقوى المبارزين في وستروس وهولند بيساعد نيد في الفوز عليه نيد بيتجه للبرج لكن الغريب انه بيسمع صوت بران للحظة وبران بيرجع للوقت الحاضر داني بطريقها لفيس دوثراك مع الأرامل لورد فارس بيكتشف أنه سنز أوف ذا هاربيز بيتم دعمهم من أسياد يونكاي وإستابور وفيلانتس آريا بتسترجع بصرها بعد ما تصبح مقاتلة متمرسة بالشمال لورد أمبر بيسلم رامزي هدية ريكون ستارك لأول مرة من زمن طويل سانسا بتقابل جون سنو عند الجدار والآن قرروا يسترجعوا وينترفيل من رامزي بولتون. بريان بتبلغ مليساندرا ولورد دافوس انه هي اللي قتلت ستانس لورد بلش بيتجه لذي فيل لعند الولد المتخلف انكل بيتر وبيلش بيلهي بهدية وبينقنعو بضرورة جمع الجيش استعدادا لمساعدة سانسا اذا احتاجت داريو نهارس وجورا وصلوا لمكان داني وداريو بيكتشف مرض جورا فينيرس بتحرق قادة الدوثراكي وبتخرج سليمة من النار وبتكسب جيش أكبر، وبتأمر جورا إنه يلاقي علاج لمرضه ويرجع لخدمتها. هاي سبارو عنده نية في إجبار مارجري إنها تمشي مشي التكفير. سيرسي وأولينا رح يعملوا المستحيل ليوقفوا هي المهزلة حتى لو اضطر الأمر لشن حرب أهلية داخل العاصمة. بوينترفيل أوشا بتحاول تقتل رامزي لكن رامزي بيسبقها تورميند عايش حالة حب مع بريان وجون سنو بيستقبل رسالة مفادها إنه ريكون محتجز عند رامزي ولورد بيليش بيقابل سانسا وبيعرض خدمات جيش فيل عليها سانسا لسه مترددة بسبب الورطة اللي ورطها إياها بزواج رامزي آريا ما زالت عم تتدرب وهي المرة جاكن هاكار بيعطيها فرصتها الثانية لقتل ممثلة وآريا لسه مترددة الثري آيز ريفن بياخد بران للماضي القديم لما أطفال الغابة غرسوا الزجاج التنين وبسحرهم صنعوا الوايت ووكرز قبل ما تخرج الأمور من السيطرة منهم بنفس الليلة بران بيرجع مرة تانية وبشوف النايت كينغ اللي بيمسكه وبترك علامة عليه وبمكن نفسه إنه يهجم عليهم الثري ايس ريفن بينقتل وكمان الذئب سمر، وبالنهايه بران اللي فاقد وعيه بتهربه ميرا، دور بيمسك الباب وبيمنع الوايتس انه يلحقوهم، بنفس الوقت بران عم بيشوف رؤيه بالماضي لهودور، هولد ذا دور. ثيون <تصفيق> غريجوي <تصفيق> بيوصل لعند يارا وبيبلغها ندمه وانه هي اللي لازم تحكم ايلون Island ايلاندز. يورون جوي بتمتعينه ملك آيرلون ايلاندز بعد خطابه اللي أعجب الناس ثيان ويارا بيهربوا بالأسطول البحري مباشرة ميرا عم تحاول تصحي بران اللي بدأ يشوف كل أحداث الماضي الوايتس بيهجموا عليهم مرة تانية هالمرة بينقذهم بنجن عم بران اللي اختفى من الموسم الأول لما ترك الجدار واللي انسحر من أطفال الغابة بعد ما أصبح نصف وايت ووكر ونصف إنسان سام وغيلي وابنها بيوصلوا لأولد تاون راندوم تالي أبوه إنسان مو لطيف أبدا واللي بيكتشف انه غيلي من الوايدلينجز وما بيرحب فيهم سام بيقرر يغادر وبيسرق سيف أبوه الفاليري مارجوري مستعدة لمشية الكفارة جيمي وجيشه بيدخل هاي سبارو بيعلن انه هالمرة ما في مشية كفارة وتوميني بيظهر وبيقرر انه التاج دين. الان جزء واحد لا يتفرق من الحكم في وسترس. اوبس. عوده الى ذا Twins وولدر فري غير سعيد بفشل اولاده بالسيطره على ريفران، وبقرر يستخدم ادمير اللي محتجزه من ايام الزفاف الاحمر، الريد ويدينج. اريا بتحاول تسمم الممثله لكنها بتتراجع باخر لحظه. ذا ويف مساعده جاك ناغار بتتلقى امر بقتل اريا ستارك. المفاجأة هون إنه ذا هاوند لسه عايش وهو حالياً عبيشتغل مع جماعة لبناء معبد خشبي لكن جماعة من آلهة النور بيهجموا عليهم وبيقتلوا كل اللي معاه وبيشنقوا الشخص اللي أنقذه. مارجوري ما زالت مقتنعة بالتزامها مع هاي سبارو وبتبلغ جدتها أولينا برسالة بضرورة مغادرة كينغز لاندينج جيمي وبرون وجيش اللانستر بيوصلوا لريفرران وبشوفوا جماعة فري عم يهددوا بلاك فيش تهديد ابدا مو مقنع. جيمي بيحاول يقنع بلاك فيش بالاستسلام، لكنه بيرفض. جون سنو و تورمند بيكسبوا دعم الوايندلينجز، وبيتجهوا لمدينه بير ايلاند، الحاكمه الصغيره ذات الاثر الكبير ليانا مورمند، بتدعمهم بشكل بسيط حسب امكانياتها. بعدها بيتجهوا لكلوفرز اللي بيرفضوا مساعدتهم. وقتها سانسا بتضطر تطلب دعم من ليتل فنجر. آريا بتقرر تترك برافوس لكن ذا ويف بتهاجمها وبتطعنها آريا بتتجه لمنزل الممثلة اللي بتساعدها لكن ذا ويف بتقتل الممثلة وبتلحق آريا اللي بتستدرجها وبتستخدم مهاراتها بالظلام وبتقتلها وبتبلغ جاكن هاقار بإنه رح تترك جماعة فيسلس من The Hound بينتقم من العصابة اللي أتلت جماعته وبيقابل ديريك دانديريين اللي عنده نفس الهدف تومين بيعلن إعلان ملكي جديد لمحاكمة سيرسي وأيضا بيمنع استخدام ألية المحاكمة بالمبارزه القتالية من بعد اليوم بريان بتحاول تقنع بلاك فيش بالاستسلام لكنها بتفشل جيمي لانستر بيستخدم ادمير لتسليم القلعه بالفعل ادمير بينجح وبيتم الاستسلام بريان اوف تاث وبودريك بيغادروا القلعه وبلاك فيش بيقتل لحتى يموت الاسياد بداوا يهاجموا ميرين وديناريس بتوصل للهرم والتنانين بتهاجم الاسطول وجراي وورم بيقتل اثنين من الاسياد وبيترك الثالث لحتى يوصل رساله واضحه لباقي الاسياد جون بيطلب من رامزي سنو مبارزة فردية لكن رامزي بيرفض معركة The Battle of the Bastards وحده من أجمل المعارك بالمسلسل، بتبدأ برامسي وهو عبير يرمي أسهم اللي بيقتله بالنهاية وبتبدأ المعركة، آلاف الجثث وجيش جون سنو بيتحاصر من قبل البولتون من كل الأطراف، والأمور ما بتكون لصالحه أبداً، وبآخر لحظة جيش ذا بقيادة لتر فينجر وبمساعدة سانسا بينضم لجيش جون سنو وبيقلبوا المعادلة، رامزي سنو بينمسك وسانسا بالطعميلة للكلاب بنفس الطريقة اللي كان يعذب فيها الناس والذئب بيسيطر على وينترفيل الكل الآن أصبح مستعد لمحاكمة سيرسي ولوريس لوريس بيتحاكم لكن سيرسي ما ظهرت بايسل بيتعرض للطعن من الأطفال وسيرسي بتفاجئ الجميع وبتفجر المعبد بكل الناس اللي فيه سيرسي بتنتقم من كل الناس اللي عذبوها بما فيهم سيبتا اونيلا لكن في ظل هي الاحداث ابنها تومين بياخذ اول قرار مستقر لاله وبينتحر. سيرسي بعد هذا خسرت كل ابنائها واصبحت الملكه على العرش. والدر فري بتوصله فطيره مصنوعه من احشاء ابنائه من قبل اريا اللي بتنتقم منه على حادثه الريد ويدينج. سام مكمل طريقه لحتى يصبح مايستر. دافوس بيبلغ جون سنو بجرائم ميليساندرا وانه هي اللي حرقت الاميره شيرين، وجون بينفي ميليساندرا من الشمال. بسبب النجاح الكبير اللي عمله جون سنو بتم تعيينه ملك الشمال كينغ اوف the نورث. فارس الان بويستروس لبناء حلف جديد مع ليدي اولينا وساند سنيك. دينيريس اخيرا الان مستعدة للذهاب لوستروس وداريو راح يضل بميرين وتيرين لانستر بيتم تعيينه مساعد الملكة The هاند of the Queen بنجن بيوصل بران وميرا للجدار وبران بشوف رؤية بيعرف فيها انه جون سنو مو ابن نيد الحقيقي انما هو ابن اخت نيد ليانا ستارك وبينتهي الموسم السادس إذا عجبكم الريكاب لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة لحتى يوصلكم كل جديد عن مسلسل صراع العروش Game of Thrones ويعطيكم ألف عافية